дочки девочки О, це скоро, це скоро приїхала. Винги те і оце її босіті так біля його всі баба почапа на кладбище, поки дочапає. Ну він сам не місцевий, да? Він з Перьота. З Перьота він з Київської області, не з Перьота. району, ні. Ні, я казав. звідки він. З он району, переїхали М -м. вони. А десь у мене М -м. записано було. Вони взяла з собою. В записано. А люди, а, люди, а люди його вже так добре знали, да, що він поважав. Ну, вони жили yeah. тут 12 років, оце він жив в ну, Стонії. То да. поїхали там трошки погуляли, а то Тут він так, ага, вони їздили, їздили, а тут, тут і воду попроводив, ванну, і в туалет, усе поробив. Бо, і, все хотів, Роботяще, да? Ну дав він такий да. Він не видочив. Він на заробітках був у Києві, е, і око, -то -то, те, та око вибив, він і на групі О, і віддав. Він, він сам поїхав, його ж ніхто не взяв да, Він да. воєнкоматі, його не, не взяли на Він добровольця він пішов. Пішов. Він перший день пішов, він да, оце, пішов Ляшенко, Вчого? він і вони поїхали разом усі в Миргороді, приїхали, пішов він у Миргороді військомат і там йому не дали, він зайшов в автобус, сам сів, а тоді ж хлопці ж кажуть вже, а ти що теж пройшов комісії, а він каже, місто є, я поїду я поїдуся, сам приїхав. А тоді вже ж падалко його забрав до себе туди. Ну це ж падалко да. казав, що каже, це такий солдат був, каже, з яким він йти в розвідку. Да. Дуже, кажу, ну, надюжний. Да. І вони, свої, бачите, хлопці друг друга там підтримали, їм було добре. Да. Да. Вірили друг другу, вже не треба, що хтось там чи піде, чи не да. піде. Да. Бачиш, що свій. Ці, бачиш, свої вже, да. вони друг друга підтримували. Хорошо. Він вже бронений, да, лежав у больниці, а тоді дома дому. ж був да. трошки. А тоді ж після того, кажуть, просив до тільки до подалки. О, та вони там здружилися. за да. похоронили. Я <говор> стала <Yo>, somos... <No. говор> <la> сама. Там і самолітні. Тримайдит саме. Раски Твоєї молимось Тові, вислухай нас і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за поки, душі спочіли Рад Божого, але приставна війна і Леоніда, і за відпущення йому сякої провини, 6 серпня 2022 року, під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Білогірка, Херсонської області, в результаті авіаційного удару з боку противника загинув наш односелець, солдат 3-го аеромобільного батальйону військової частини А4350, Гарета Леонід Васильович. Йому назавжди залишиться 39. Мітин присвячений пам'яті Дарети Леоніда Васильовича оголошується відкритим. На наші мирні міста, села почали скидати бомби. Так само, як і в 41-му році німецькі фашисти сьогодні ми називаємо їх рашистами, почали війну проти мирної. Віки. З цього часу згуртувалися, хто почав допомагати волонтерством, хто почав стояти на блокпосту, а такі як Леонід пішли добровольцем на фронт. Їм би ростити дітей, радувати свою сім'ю, чекати онуків. Але, на жаль, ми сьогодні з ним прощаємося. Ми не пробачимо росіянам жодної слюдини, жінки, дитини, горьків в, в пеклі. Чорним важким каменем ударила в оселю Тетяни Сергій Неповід. Це звістка про те, що війна забрала чоловіка, забрала батька неповнолітніх трьох дітей, забрала у матері сина забрала у сестри брата. Це воїн-герой, який загинув і з яким ми сьогодні прощаємось в останнє за кожного з нас з вами. За те, щоб мирним небом і в радості зростали його діти. За те, щоб жили всі ми у незалежній і вільній країні. Ми сьогодні розділяємо горе із вами, Тетяна Сергійовна, ми вас не залишимо, вірте, вірте в перемогу, вірте все те, що буде добре, адже на вас положено зараз двойна відповідальність, ви відповідаєте за себе, за дітей, і разом з тим за себе, як за маму, і за чоловіка, як за папері. стоять знаходяться нині там, не дасть поневолити Україну, не дасть знищити українську націю. Не буде цим звірям, які приходять знищувати нас, не буде спокою не на цьому і не на тому світі, тому що вони не заробили того спокою, не заробили того життя, а заробили тільки прокльонів, які дають їм матері. Батьки, друзі, рідні, близькі. Вся Україна подає ці прокльони на цього звіра. Йому тільки одна дорога до пекла тому звірові, тим всім, які прийшли сюди, на цю нашу землю, знищувати нас. І обов'язково всі востану, всі воїни, всі і разом, Леонід і всі, хто пішов, вони всі живі.